Зараз я вам покажу чергу тих, кого направили робити ПЛР тест цю чергу на виявлення коронавірусу методом ПЛР, тестуванням на пункті відбору аналізів у Корабельному районі Миколаєва за адресою Корабелів-12, що розташований на базі 3 та 4 сімейних амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, відзняла кореспондентка Суспільного Олена Клепа. 1 лютого 2022 року вона за направленням лікаря мала також пройти тестування. Мені спочатку треба було взяти направлення, тому я не могла прийти на 8.01, але я вже підійшла десь на 8.20, 8.25 і вже тоді була така фу, непогана черга. Одразу зайняла собі місце. Ну, Звичайно, були люди, які відходили приходили. Зазвичай, це ті, у кого були власні автомобілі. На перший погляд людей було, мабуть, 100-150. Коли я проходила тест, мені на пакеті написали 177. Я так не що це мій номер порядковий. Десь приблизно три години я простояла. Ближче до пів на 12 у мене тільки запустило це робити тест на ковід. А це той самий пункт забору аналізів вже сьогодні, 3 лютого. Опів на 9 ранку у черзі 11 людей. Надія Катрич з направленням на тест стоїть 5 хвилин. Бистро, черга, бистро. Може там дві медсестри чи три ми ще не заходили, не знаємо, але черга бистро. Ми думали, будемо довго, бо прийшла десь люди там, стояли. Бачите, буквально за 5 хвилин. Бистро. Черги до пункту забору аналізів були лише два дні на початку тижня, говорить Лідія Уржумова, завідувачка сімейної абулаторії номер 4, центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7. Я думаю, це пов'язано з інкубаційним періодом останнього штампу коронавірусу – омікрон, 2-3 дні. Люди, мабуть, почали хворіти з п'ятниці і пік прийшовся на понеділок, вівторок. Тоді було й на прийомах у лікарів багато людей. У вівторок 1 лютого з 8 до 12 ми зробили 218 тестів. Максим Безносенко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, говорить, черги явище ситуативне. В Миколайбі та області ПЛР-тестів та кваліфікованих медпрацівників достатньо. Виникає нова мутація вірусу омікрон. Ви бачите, що є зростання наш по всіх областям, але наша область поки ще не показує... Такого великого зростання є порівнянні, наприклад, з сусідами Одеської області, де за добу виникло більше двох тисяч захворювань. У нас тільки 813. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.